قصيدة على أبواب الحنين للشاعرة الدكتورة أمل العادي على أبواب الحنين أتركت بأبياتي على أبواب الحنين أتركت بأبياتي اكتشف من وضع السنين كل آياتي على أبواب الحنين أتركت بأبياتي واكتشف من وجعتني من كل آه والتمس من اشواق ان تسمع نبضاتك وان لا تحكم على ضرر الضوء ان يسجل في مطرها استحذفك بالله, بالله أن ترق بكار وأن تطفق بقلبي فالحنين أليك ما الزفاء بالله أن وأن أليك ما كانت قد دفنت في سجلات وهجمت الاشواق وهجمت الاشواق على الامواج آلام وقذف بالهوى وقذف بالهوى في شواطئ غرام وقذف بالهوى في شواطئ من يستطيع أن ينتج أصواب أحبانك فهي تعالى نعيد من خط وحدك أنت من يستطيع أن يَنتزعَ أصواب أحبانك وحدك أنت من يفكر الهيال في فؤالك وحدك من يبسم لوحات الفرح على احلامي ووحدة الاثنين يبسي لوقات الخرق على أحنام فأنت النب فأنت النب الذي واصف في ذقاتي فأنت العشق وَأَنْتَ العشق الذي يترمى في الحياة فأنت النب الذي واصف في ذقاتي أنت العشق الذي يترنم بي ألحاني فأرجوك فأرجوك لا تهب رياح القسوة بقلبي فأرجوك لا تهب رياح القسوة بقلبي ولا تزيد ساعة الهجر في وجداني فأرجوك لا تهب رياح القسوة بقلبي فأرجوك لا تهب رياح القسوة بقلبي ولا تزيد ساعات الهجر في وجداني فغيرك فغيرك لا يملك الصبا عندي فغيرك لا يملك الصبا عندي فغيرك لا يملك الصبا عندي مع ثيابك وأنت مع ربك